أقبالت أم العروس يا ما شاء الله أم No, يريد الحبل ويحله كل بنت تفتخر بصيته الله عزوتك يوم الفرح ما لله ولما القصيده عبروها يا عسى فرحك تدوم العمر كله ام احمد في فرح شاركوها قال الصله في فرح شاركوها اقبلت الكل ينهض من محله والمنصه زلزلوها زلزلوها <تصفيق> الشعر قم تسبقه دقه وجله لاجل عينك شيخاً يعقد الحفل ويحله كل بنتٍ تفتخر بصلها راح عزوتك يوم الفرح ما لله والمعزه القصيده عبروها يا عسى فرحك تدوم العمر كله ام احمد في فرحه شاركوها الاصيله في فرحه شاركوها اقبلت الكل ينهض من محله والمنصه زلزلوها زلزلوها الشعر